Jag ska dra kort här lite introdelen, alltså hur våra projekt har börjat här i Börå. Vi hade ju som här en sån lite gammal IKT-strategi som skulle uppdateras här. 2020 började vi på med lite sammanställda grupp här som ska fundera på en ny IKT-strategi. Vi valde då att satsa helt nytt. Vi ville inte ha någon sån där A4-dokument som ligger mappad i någon hylla, utan vi ville ha vår Lärstig väldigt synligt i skolorna. Och, äh, vi började planera här hösten 2020 och sammanställde då en grupp av var työtolärarna och jag som var med. Det var representanter från småbarnspedagiken, och, och högstadiet och gymnasiet. Och satt och hade brainstorma här lite hur vi ska få fram en, en väldigt användbar lärstig för, för, för skolorna i Böro. Och, och äh, Resultatet blev då en sån här grej. Vi ska se vad jag får fram den där. Så. Det här är en sån där digital lärarstyg, alltså en plansch som vi då tryckte upp i, i ganska stora format och delade ut i skolan. Den här blev då klar för Svåra 21. Och, och vi delade den då där i augusti då skolorna började. Och här har vi då en sån där. Enhetlig lärstid för alla, alltså allt från småbandspedogiken till gymnasiet. Med lite, lite mål och innehåll där, vad, vad vi ska gå igenom. Och, om det är det är väldigt smått kanske på er här men vi har några färgprickar här och där som ni ser, och det är då anknytet till den här årsklockan som vi har, så det är de här blåa prickarna då som så, så anknyter då till Microsoft 365 som vi då börjar med här på, på skolstarten fortsätta de här färgprickarna enligt årsklockan, då, när, när det är aktuellt. Och, eh, vi hade ju faktiskt ut den här också då till alla skolor för, för utvärdering då. innan vi tryckte upp den, så vi hade med alla lärarna och alla, all personal inom bildningen skulle vara med på den här och gav sina åsikter på hur det innan vi tryckte upp den, för vi tyckte att vi behövde vara väldigt delaktiga alla, alla avdelningar här i Vöra vi fick väldigt bra Feedback så det blev, blev inte så mycket stora ändringar på det där inte. Och eh, vi ska gå till nästa slag, för vi har inte så mycket tid på oss. Den här årsklockan tycker vi också den här uppskattas väldigt bra. Vi har en gemensam årsklocka man får jobba hur man vill på, ut på skolorna men de flesta följer den här årsklockan. Och det är ju då lätt för, för jag och ut här i Vörå att vi vet vad som är på gång i skolorna och kan då anpassa våra temaområden då, enligt det här då Microsoft 365 lärplattformen, multimedia programmering och kreativitet. Att vi, vi kan köra de här sekvenserna då enligt, enligt som kommer då monatligen. Och då har vi då förstås det här allmänna IKT-kunskap som sträckar hela läsåret och bedömningen förstås. Och för att underlätta för personalen ute i skolorna och inom småbarnskatologiken- då gjorde vi handböcker också för varje enhet. Den här som syns spärrbilden på här så då är ju spärrbilden för, för småbarnskatologiken. Och där finns de mer detaljerade mål och innehåll vad som och som förväntas att vi ska göra ut på avdelningarna utgående från den här digitala lärstigen. Och då finns det en också för grundskolan, och en för högstadiet, och en för gymnasiet. För mera specificerade mål. Och då går vi vidare. Och när det blev då dags för att implementera den här vårdens digitala lärstig, då. Så då blev då. Sök lite om pengar och blev beviljade pengar och då kopplar vi in då Annika- som drog då igång ett projekt inom småbarnspedagin som heter Digi-äventyret. Här ser ni då kort målet och finansieringen som vi fick, fick för det här projektet. Och det är då Statens specialunderstöd för utveckling av vår verksamhet- som, som ligger, ligger bakom det här projektet som Annika drar drager. Och vi är väldigt glada att vi har med henne. Och jag tror att jag ska ge över ordet åt Annika så att jag inte pratar för länge, för vi har lite pressat till schema, har vi märkt. Ja. ja. Kan jag bläddra fram de här? jag till verksamheten? Ja, jag ska så kort som möjligt försöka berätta vad, vad är det är som jag gör egentligen. Den här handboken så... Vi börjar i augusti med att göra en kartläggning ut till pedagogerna just med att kartlägga IKT-kunskaperna och fick med där deras önskemål och behov. Och utgående från den som jag tycker har varit ett väldigt bra verktyg att börja från så kan jag då ge stöd och handledning till pedagogerna och jag erbjuder verktyg, material, tips, idéer, jag ordnar digicaféer och, och Också workshops i barngrupperna så att både barn och pedagoger kan lära tillsammans och ha roligt och samtidigt. Vi använder den digitala plattformen Pryon som vi har för dokumentation och kommunikation mellan daghem- och vårdnadshavare. Och det ger ju förstås ökad delaktighet i vårdnadshavarna. I prion har vi också, barnen har egna grupper, de har avdelningsgrupper, men vi har också personalgrupper som jag kan använda mig av att liksom dela direkt ut i avdelningarna tips på appar eller material eller liksom sånt som är aktuellt. Vi har köpt in iPads och vi har köpt in programmeringsverktyg som är mer anpassade att användas i småbarnspedagogiken också som med tanke på att användas också utomhus och många olika områden. Förstås så är samarbete och kommunikation det en förutsättning. Vi har regelbundna möten och diskussioner och just för att få den här röda tråden med hela vägen och att, att alla är delaktiga. Så får det. Och digitala verktygen så ger mer värde. Vi lägger alltså till digitala verktyg till verksamheten som redan är på gång på avdelningarna. Till exempel kreativitet, samarbete, kommunikation, logiskt tänkande, problemlösning, det är ju sådana förmågor som barnen övar på samma gång som de får möjligheter att bekanta sig med digitala verktyg, att vi försöker hela tiden koppla in det till det som vi redan håller på med. Och att vi ska ha roligt och också att leken är viktig hela tiden. Vi går vidare till nästa. Jag försöker inspirera på många olika sätt som jag redan sa. Via inspirationsbrev, via tips och material förra veckan, så, så delar jag ut just den här handboken Stiga till meddeleskunnighet i alla avdelningar. Och i trion, så liksom synliggör det för föräldrarna och för, för varandra också att hur man på olika sätt jobbar med, med digitala verktyg. Likadant inspirerat i. Att, att barnen kan vara kreativa till sagor, QR-koder, rörelsesånger, filmer. Och det gör filmer, och vi får snögubbar som de har byggt ut på gården att prata. Och, och liksom så får du bli Så får du gå vidare. Mm, mm. Nästa Vinterutmaningen är någonting som vi har på gång nu i januari och februari. Och där är det nog syftet att barnen ska få vara kreativa. Det är kanske processerna som, som är det viktigaste. Att resultatet så här kommer och här kommer. Och här är helt okej okay att man lyckas, men också helt okej okay att man misslyckas. Och att liksom, huvudsaken att vi, vi vågar testa och pröva på och att barnen får vara delaktiga. Och vi kommer sen i slutet av februari att ha en digital vintervernissage och mm. Mm, så får de gå vidare. Mm. Och processerna har vi pratat ganska mycket om redan men som sagt vi kopplar ihop digitala årsklockan som jag tycker är ett väldigt bra verktyg att, att man får strukturerat att vad är vi och vad ska vi göra och, och liksom. Och så kopplar vi ihop det med lärandeprocesserna med allt annat som vi har på gång med både kompetensområden och lärområden och man försöker få in det så naturligt som möjligt, så får du bit. Ja. Och här är konkreta exempel på att vi kopplar ihop många olika lärområden och just att, att få det här digitala som en, en naturlig del i verksamheten som vi redan håller på med. Allt från dansprogrammering som man kan använda som uppvärmning på jumpan. När vi gjorde det så blev det bara uppvärmning den jumpa timmen. Och det har aldrig varit så svettiga som det var då. Och det mynnar är att, att ett gäng blev så superintresserade så att de gjorde egna kommandokort och jag tror faktiskt att de var uppe i 50. Och de rita och förklara och sen så hade de en egen uppvisning åt oss. Så att, att få med det på ett roligt och väldigt kreativt sätt så får du ut. Och som tips är att ge det tid, ta små steg och Börja där ni är och använd det man har och, och gör det du kan och sen bygg på. Och så får du Ja. Yeah. Så det var en snabb, snabb, snabb spolning över <laughs> allt det som vi håller på med inom småbarnspedagogiken. Men ta kontakt mm. ifall ni har frågor.